З вона завжди ходить із наплічником. Це теж наслідки певні, так. Це сьогодні я її вмовила покласти найнеобхідніше. А так вона кладе усе. Вона бере речі і каже, а раптом ми не повернемося додому. Ти і носки забрала, Аліса. Дякую. Дариш? Мої носки? Підеш на мене надівати? Добре, так говорили. Фоторерічна Аліса з Маріуполя знайшла тимчасову прихисток у Златина Красової, заступниці голови Запорізької обласної військової адміністрації. Вона спить в, дитячій, в ну для дівчини. І там кровать така невелика. Я з нею ложусь спати, але все одно некомфортно. А потім ухожу в іншу кімнату. Вона сьогодні проснулася. забыла как меня зовут. И хотя бы не бросай меня больше, пожалуйста, далее. Ребенок говорит о том, что на них постоянно скидывали бомбы, после одной из бомб у нас пропал свет, что они не выходили на улицу. И вот мы сейчас постоянно, я стараюсь больше времени проводить на свежем воздухе. Злата Некрасова розповідає, дитина приїхала до Запоріжжя 8 травня у колоні з евакуйованими жителями Маріуполя. Як з'ясувалося, її матір на блокпості під час фільтрації у Мангуші забрали російські окупанти. Звичайно, я задала питання, з ким вона приїхала і на якому основі. Девочка собирается ее забрать с собой, которая ехала в эвакуированном автобусе. Она сказала, что мама ей ее доверила, написала расписку с просьбой передать родственникам. Но я увидела по состоянию девочки, которая ее сопровождала, что этой девочке самой необходима помощь. И то, что они пережили, ну, в данный момент забота о ребенке, это ну, сложно. И ребенка нужно адаптировать, показать ей Яку-то іншу картинку порадувати. Це відео зняли, коли Аліса з матір'ю ховалися у бункері на металургійному підприємстві «Азовсталь». «Хочу додати тобі». «Кому ти хочеш передати привіт?» «Подожди сидіти». За словами Злати Некрасової, мати дівчинки Вікторія – медик. За документами, вона сама виховує доньку. «Кожен день вона просить, щоб ми, Поехали за мамой, чтобы мы освободили маму. Ребенок все понимает. Ребенок понимает, где мама находится. Я уже связалась с дядей. Он сегодня выехал с Хмельницкого. Также есть бабушка в Польше, с которой я на связи. Поддерживаю связь, отправляю фотографии. Ирина Андреевна Верещук уже ведет переговоры. Также мы отправили письмо на Международный комитет Красного Креста с просьбой как-то посодействовать, потому что в целом это было на их глазах. «Остановіть війну. Війні з моєю мамою. Я пані дівача Новини на Суспільному. Запоріжжя